О сьомій ранку на кінцевих зупинках Бородинського мікрорайону містяни стояли в чергах на маршрутки та автобуси. Розповіли, минулого тижня черги були більшими. Я тільки підійшла, черга невелика, на тому тижні проблеми були з тим, щоб виїхати в місто. Черга була аж-аж ось там. Напевно, довго не було транспорту, але ж потім пішла одна за одній маршрутка. Не знаю, так що мене зараз не посадять в транспорт, не дозволять. Зараз я тільки новий, що, а взагалі буває і по пів години, і трохи більше. Сергій працює водієм муніципального автобусу номер 18, який рухається за маршрутом Бородинський мікрорайон, Південний мікрорайон. Каже, перед виїздом на маршрут його попереджали про необхідність перевіряти сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести. За три дні до цього попереджали, а сьогодні при виїзді диспетчер попередив, що треба перевіряти, Ну а там на усмотрення самих пасажирів. У них має бути. Я взагалі не повинен їх перевіряти. Я чисто для себе питаю, так, виборочно, але в основному на порядочність людей розвитано. На площі фестивальні екіпаж патрульної поліції об 11 зупиняв громадський транспорт для попереджувальних бесід із пасажирами, щоб усі знали, які документи необхідно мати для проїзду. Скажіть, будь ласка, хто з вас знайомий з даною інформацією? Сьогодні це більше превентивна діяльність, тобто на попередження, на роз'яснення людям, що саме, яка саме процедура оформлення, яка саме відповідальність передбачена чинним законодавством за проїзд на даному етапі вже в міському транспорті. Якщо раніше відповідальність за, ну, з самого початку оцього, це був дуже швидкий етап, відповідальність лежа, була покладена на водія, то зараз відповідальність водія залишається виключно в, в саме його порушенні правил носіння, наприклад, водій без маски. Оце його відповідальність, його замовідповідальність. Все інше, у водія не має права контролю сертифікатів проходження. З водіїв це зняли. Тобто зараз це особиста відповідальність кожного пасажира. Під час перевірки поліцейські виявили пасажирів без необхідних документів для проїзду в громадському транспорті. З автобуса їх попросили вийти. Я для вас проводжу таку інформаційну кампанію. Завтра чи післязавтра за повторення такої ж ситуації буде складено адміністративний матеріал, зібрано, складено протокол за 44,3, і штраф суд призначає від 17 до 34 тисяч гривень. Я в інтернеті бачив, ну, іменно, що точно, я не знав. Я не вважаю, що це, вона допоможе, що це приємка. Да, їх просто колять всім потрапити. Люди коляться з-за того, що їм потрібно працювати. Інакше її просто вивільняють пішку, які в машину покупають. Дехто з пасажирів показував поліцейським ковід-сертифікати. Рішення щодо обмеженого проїзду у громадському транспорті ухвалили, аби не запроваджувати локдаун та запобігти поширенню коронавірусної інфекції, каже перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк. Ще неділю назад ми ввели обмеження для пільговиків з 6 до 10 години. бо Пільговики за віком не мають права ну, в обмеженню в користуванні громадським транспортом із 15 до 19. Чому були введені ці заходи? Також, щоб розвантажити ранковий вечірній пік роботи громадського транспорту, щоб не було скупчень, щоб люди, які працюють, змогли доїхати до роботи. З 10 до 15, будь ласка, в тебе є підтвердження сертифікат, ти їдеш безкоштовно, користуйся далі громадським транспортом. За словами Олександра Власюка, 65% співробітників Запоріжж-Електротрансу вакцинувалися до моменту впровадження червоної карантинної зони в Запоріжжі. Інформація про кількість вакцинованих водіїв у приватних перевізників на цей час відсутня. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.